Byl jsem vyhozen až na zem, ať jde do ní zase držkou reju. Možná, že jsem vážně blázen, ale já se tomu už jen sněju. Ale kořeny moudrých zubů brousí Ušita smrt se mi přitom směje, Ale kámnej kosuj jsou mý vousy. Nebě v nich napsáno, jak moc se smrti bojí. a moc má nahráno, že o to vše vůbec nestojí. Moje bída tady netratí, tak ať se moc klidně bojí. Strak ze smrti se tím ztratí a to za tu přeci stojí. Bojovat tak pro svou pravdu můžeme klidně každý sám. Ať přemaluje miliarda armá, obraz světa, kde není žádný rád. Tak pojď se hádat o hranice, za to žádná smrt nestojí, ono stačí jen poradit se se svým svědomím, které šeptá docela jasně to, co nikdo nevypoví.